Perchezii de amploare în București Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și sepelarea banilor, prejudiciu uria. Polici sublinierătii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucure de GPMB. Sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure sublinieră pun în aplicare miercuri din ca 8 mandate de perfezicie domiciliar în capital sublinieră I în judecul Ilfov sublinieră I-5 mandate de aducere, într-un dosar privind sevăr sublinieră i unor infracțiuni de evaziune fiscal sublinieră i sepelarea banilor. Potrivit unui comunicat de pres remisager pres, din datele sublinierei probele administrate în cauza rezultat presupunerea rezonabil ce nuici, administratori de societ și comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor, Folosind conturile a trei și comerciale, cu comportament tip fantom, au înregistrat în evidențele contabile cheltuierii care nu au avut la bază operațiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor, subliniere impozitelor datorate statului. Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalicii Economice, Policia Sectorului 4. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800 de lei. Suma supus procesului de sepelare se ridică la 4.7000 lei. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unicii Teritoriale de Analiza Informațiilor din Cadrul Inspectoratului General al Policiei Române, IPR.